اولاد کہیں چلی جائے تو پھر دل میں عجیب سے خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا کیسے ہوگا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کبھی کسی بندے کو اولاد کا صدمہ نہ کرے حضرت جس کے نوجوان بچے چلے جائے نا کمر ٹوٹ جاتی ہے اس کے اور جس کا دو سال کا بچہ غائب ہوا اٹھارہ سال نہیں ملا اس کے اندر کیسا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا لیکن اس نے یہ سوچا کہ غساخی نہ ہو جائے بے ادبی نہ ہو جائے تو اس نے باد کو اپنے اندر دفن کر دیا اور بیس صاحب کا سر جو ہے نا وہ بال اتار رہے آدھے سر سے بال اتارے نیچے سے جسم نکل آیا سر کا جو ہے نا وہ جسم کا حصہ نکل آیا وہ رو رہا تھا تو ایک آنسو کا قطرہ جو گئے حضرت شاہ سلیمان توصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سر انور پر گر گیا پیچھے دیکھا یار کیوں روتا ہے پتہ تو سب تھا تو پوچھنے لگے کہ کیوں روتا ہے کیا مسئلہ ہے کہنے لگا کہ بابا جی کی بلا گستاخی معاف ہو اٹھارہ سال پہلے ایک التجا کی تھی میں تو چپ ہو گیا کہ رب کی اس میں کوئی تدبیر ہو گئی لیکن آج بیوی نے تانہ دیا ہے کہ تیرے پیر کو میں تب مالوں گی جب تیرا پیر میرا بیٹا مجھے واپس لا کے دے گا مگر نہ میں نہیں مانتی تو پیر صاحب آگے سے فرمانے لگے کہ جا گھر تیرے جانے سے پہلے تیرا بیٹا پہنچا ہوگا تیرے جانے سے پہلے تیرا بیٹا پہنچا ہوگا تو وہ نائی جو تھا اس نے دوڑ لگا دی لیکن اللہ والوں کی دوڑ کے سامنے ان کی سپیڈ کے سامنے ہماری کیا ہے اس نے بڑی دوڑ لگائی کہ میں پہلے پہنچوں لیکن کیا ہوا گھر جا کے دیکھا نا تو بڑا ہجوم لگا ہوا ہے چھتوں پہ عورت گلی میں بندے گئے عجیب سا سماں آیا تو پوچھنے لگے یار یہ کیا معاملہ ہوا ابھی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا تو سب نے بتایا کہ پتا نہیں ایک نوجوان کڑیل سا لڑکا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اور تیرے صحن میں بیٹھا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی خوبصورت ہے نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا ہم دیکھنے آئے ہیں کہ بھلا وہ ہے کون اس نے بندوں کو ہٹایا سطح چیرتا ہوا گھر گیا پھر باپ اور بیٹے کی محبت خون آج تو سفید ہو گئے نس وقت محبت تھی باپ نے بیٹے کو کھینچا بیٹے نے باپ محبت ایک دوسرے کو گلے لگایا خوب روئے خوب روئے دل کا بوجھ ہلکا کیا پھر بعد میں اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا بیٹا اتنے سال رائے پڑا کبھی ماں باپ کی یاد نہیں آئی کہنے لگے کہ بابا کیا کرتا میں گلی میں کھیل رہا تھا عیسائیوں نے پکڑ لیا بد نے پکڑ لیا لے گئے اپنے ساتھ اٹھارہ سال انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا اور مجھے یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم نے تجھے اغوا کیا لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں سے کیا ہے تو کیا ہوا کہ آج میں کھڑا تھا درخت کے نیچے تو اس میرا جو مالک تھا جس نے مجھے چوری کیا تھا اس نے کہا کہ بیٹا یہ گھوڑے کی لگام سیدھی کرو اس کا رخ سیدھا کرو آج کہیں کام جانا ہے تو میں نے گھوڑے کی لگام سیدھی کی گھوڑے کا منہ سیدھا کیا اس کے اوپر زین باندھی تو اچانک سے نا ایک بابا جی آسمان سے گرے زمین سے نکلے کچھ نہیں پتا میرا ہاتھ پکڑا گھوڑے سمیت پلک جھپکنے کی دیر کے لیے مجھے یہاں پر پت... اور مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے گھر میں پہنچا ہوا ہوں تو وہ جو نائی تھا وہ کہنے لگا کہ اگر وہ بزرگ تجھے دکھاؤں تو پہچان لے گا کہنے لگا جی نورانیات ہی بڑی تھی اگر کروڑوں کے مجمے بھی کھڑے ہونا تو پہچان لوں گا کہ یہ بابا جی تھے جو مجھے وہاں سے لے کر آئے لیکن وہ بچہ کہنے لگا ان کی ایک نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بابا جی جو مجھے وہاں سے پکڑ کے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں ان کے سر کے آدھے بال تھے اور آدھے نہیں تھے وہ مجھے یہاں پر چھوڑ کے گئے بڑے خوشی ہوئے تو حضرت مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کے دل کے حالات کو بھی جانتا ہو کہ میرے مرید کے دل میں کیا گزر رہی جی؟ ہے اور وہ اللہ والے ہوتے ہیں حضرت جی آج کل تو پیری مریدی بڑی آسان ہو گئی ہے نا جی کپڑے اتار کے بیٹھ جائیں بڑے بڑے بال کر لیں حضرت جی کوئی ایک ایسی حرکت کر لیں یہ جی پیر صاحب ہیں شریعت سے ہٹ کر کوئی گندہ پیر بن نہیں سکتا یہ رہبر شریعت پیر تریقت یہ رہبر کا شریعت کیسا ہے جس کی اپنی داڑھی نہیں جس کا ظاہری ہولیہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یار اللہ اور اس کے رسول کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں یہ پیر کیسا پیر وہ ہوتا ہے ولی کامل وہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے جس کو دیکھیں تو اپنے اندر بندہ شرمندہ ہو جائے کہ یار اتنا گناہ کر بیٹھا ہوں میں ان پیروں کے ہوتے ہوئے اور وہ پیر ایک نگاہ کریں تو دل کی دھیت بدل وہ جائے گناہ گار اور دہجت گزار بن جائے